لا تهتم بشأن أيها الزمان فالأمور على ما يرام ولا تقلق بما يحدث لي فأنا لزلت أن خدع وأن جارح من أقرب الناس فلا تقلق لأن الأمور على ما يرام لأن حياتي هكذا دائما مؤلمة في وقت ما نحدث أنفسنا ونقول لا شيء يستحق لأننا ندرك ذلك في وقت متأخر جدا نقولها بعد أن نكون قد أفنين أعمارنا فيما لا يستحق الكتابة ليست كما يظنون ليست بذيك السهولة التي يتخيلون أتعلم معنى أن تنتزع نبضا من قلبك فتغمسه في حبر ثم تلصقه على ورقة حقا إنه شيء صعب جدا قد تخل الزجاجة من العطر، كما القلب قد يخلو من الحب لكن تبقى الرائحة في الزجاجة كما تبقى الذكرى في القلب أيها الحظ لقد تعبت